Δεν ξέρω. ¡Bravo, vamos, Ποιε είναι η καρδιά του. Έχει κόρδια να σου δει. Ποιε είναι η μια να φύγει εδώ, Χριστό, για το ξέρετε. Εδώ, Χριστό, για το ξέρετε. το ξέρετε. Εδώ, Χριστό, για το ξέρετε. Άμα πρέπει να γυρίσουμε μέχρι τις να Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Ευχαριστώ helemaal goed heel goed ja pas voor hè pauw pauw ja ja ja ja ja ja Και τα πίστευα. Και τα πίστευα.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 Αλεξάνδρου! Μια <screws> Έλα να πένεις. Ελέφθημε η νεκρά μας. πειράζει. Ωραίο, ωραίο είναι αυτό. τη Κράτησε λίγο πάνω λίγο πάνω από τα Βγάλε τι πάλε! Βγάλε μπάλα, βγάλε μπάλα! Παίζει, παίζει, παίζει! Βάζει, παίζει, παίζει! Βάζει, παίζει! Βάζει, παίζει! Βάζει, παίζει! Βάζει, παίζει! Βάζει, παίζει! Βάζει, παίζει! Βάζει, δεν είναι Δεν είναι πρόβλημα. I'm going to go to the hospital. I'm go to the the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm go go ε, τ, Κι άλλο, μα, μα, Περιστώ. Περιστώ. Περιστώ. Περιστώ. Εμαλάκαξες το φεγγάρι. Γεια σου.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 Βάζει ένα πάρο, πάρο, πάρο. Βάζει Πάμε να δούμε, να δούμε. Κάτω, κεράκι. από πίσω. το Πραγματικά δεν είναι εύκολο να δείξουμε ότι η καθολική καθολική Καλώ, καλά. Καλώ, καλά. Καλώ, καλά. Καλώ, καλά. Καλώ, καλά. Γιατί ρε! Μπέκτες! Ο Καρνέης τώρα έμεινε χωρίς θερμανταφίλευ, γι'αυτό έπαιξα. Τι έπαιξε ρε! Τι θα έπαιξε ρε! Ναι, αλλά έπαιξε ρε! Πολύ καλός καπείνος! Πολύ καλός καπείνος! Είστε λίγο! Είστε λίγο! Συμβόλαιο! Συμβόλαιο! Συμβόλαιο! Συμβόλαιο! Συμβόλαιο! Συμβόλαιο! Ελα για να τεταρτώσουμε. Ας Τι έτσι είναι Δεν να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 Παρακαλώ! Παρακαλώ! Παρακαλώ! βομβάδος το χέρτο της για <σταλεί> στο χέρτο της πιαλένε πού ανεβάζω όλα παίζουμε